صحيح بيتقال ان الاغريق اول من لعبوا رياضه عشان نظموا اول دوره العاب اولمبيه سنه 776 قبل الميلاد لكن الحقيقه ان كان في ناس قبلهم سبقتهم <تصفيق> أول مباراة كرة قدم في تاريخنا الحديث اتلعبت سنة 1882 كانت ما بين المصريين وقوات الاحتلال البريطاني والمباراة دي انتهت بفوز المصريين الكلام ده كان قبل إنشاء الاتحاد المصري لكرة القدم ب40 سنة اللي انشئ بعد كده في 1921 واعتمد من الفيفا في 1923. 7 مارس 1914 النادي الاهلي نظم اول مباراه كره قدم وبعد كده استمرت المباريات دي بتتنظم لحوالي 20 سنه وده اللي ساهم بصوره كبيره جدا لنشر كره القدم في مصر. تفتكروا الماتشات دي اقدم بطولات رياضيه في تاريخنا؟ الرياضه لغه بيتكلمها الكل وبتجمع الكل من كل مكان في العالم بغض النظر عن عاداتهم وتقاليدهم معتقداتهم الدينيه وكمان ثقافتهم مصر اصل الحضارات واصل كتير من الالعاب الرياضيه بيتقال ان الرياضه عمرها حوالي 3000 سنه وان في البدايه كانت لاغراض زي الحرب والصيد وانها بعد كده اتطورت لما اسس القدماء اليونانيين الالعاب الاولمبيه الحديثه سنه 776 قبل الميلاد لكن الكلام ده مش حقيقي لكن الحقيقه ان قدماء المصريين عرفوا الرياضه قبل اليونانيين بحوالي 2000 سنه يعني 5000 سنه من النهارده المصري عرف أهمية الرياضة وقدسها وكانت جزء من حياته اليومية، وهم أول من لعبوا الرياضة بأغراض اجتماعية وثقافية وترفيهية، فلسفة المصري القديم إن الرياضة بتقوي الفرد وبتعمل ترابط في المجتمع وكمان بتعزز الانتماء، وده شيء أساسي لوجود دولة قوية، والكتابات الهيروغليفية بتثبت وبتبرهن إن المصريين كانوا أقدم من اليونانيين في ممارسة الألعاب. وبعد كده اليونانيين اقتبسوا الفكرة وتبنوها وأنشأوا الألعاب الأولمبية وده واحد من أهم الأثار اللي تركها لنا القدماء المصريين لأنه يعتبر أقدم أثر رياضي موجود في التاريخ الأثر ده موجود في معبد زوسر في منطقة سقاره اللي بيرجع للأسرة الثالثة وعمره حوالي 2660 سنه قبل الميلاد وفي الملك زوسر بيقوم بمراسم الحبسب ودي المراسم اللي بيقوم بيها الملك علشان يستعرض فيها قوته وصحته واللياقته البدنيه وقدرته على حكم واداره البلاد وهي عباره عن العدو او الجاري على شكل دوران بعد تقديم اشواط القربان ودي اثار لمجموعه من الالعاب المصريه القديمه اللي بترجع لاكثر من 2000 سنه قبل الميلاد زي العدو والهوكي والتاديف والسباحه والجمباز والملاكمه والمصارعه وقامت الالعاب الرياضيه المصريه القديمه على مفهوم الرياضه للجميع وكان في ثلاث مبادئ اساسيه اول واحد كان المساواه وده بيدي الحق لجميع افراد وطوائف المجتمع انها تمارس الرياضه سواء هم ملوك او افراد عاديين من رجال ونساء واطفال والاثر ده بيقول ان النساء كمان كان فرصه انهم يستعرضوا قوتهم ولياقتهم البدنيه وانهم قادرين على حكم واداره البلاد نقدر نقول ان هو من اقدم الاثار التاريخيه اللي بتوثق المساواه او مفهوم الانصاف والاثر ده موجود في معبد الملكه حتشبسوت واللي بتقوم فيه برده بمراسم الحبسه واللي بترجع للاسره 18 1554 سنه قبل الميلاد تاني حاجه اللياقه البدنيه اهتم القدماء المصريين برفع مستوى اللياقه البدنيه لانهم ادركوا ان ده بيعود على الدوله بزياده الانتاج والازدهار وكان ضروري جدا أنهم يربوا الاطفال الصغيرين على الرياضه بشكل يومي ومقبره سقاره وبتاع حتب وغيرها من الاثار الفرعونيه بتبين قد ايه اهتموا بتنوع الالعاب الرياضيه خصوصاً للأطفال زي العدو والوث والرماية وكمان ألعاب الكورة. ودي كانت حوالي 2470 سنة قبل الميلاد ثالث حاجة التميز المصري القديم ما اكتفاش خالص بممارسة الرياضة بشكل يومي كان مهم عنده جداً إن هو يكون متميز فيها وعشان كده ابتكر فكرة المسابقات المسابقات أو المنافسات دي ما كانتش فقط محلية والأثر ده بيوضح منافسة ما بين مصريين وأجانب. وموجود في معبد رمسيس الثالث اللي بيرجع للأسرة عشرين حوالي 1100 قبل الميلاد بسبب إن كان بيشارك في المنافسات دي مصريين وأجانب كان لازم كمان التحكيم يكون دولي عشان يكون عادل فكان بيشارك خمس حكام دوليين من أفريقيا وآسيا ولإن فلسفة ومبادئ المصري القديم قايمه على المساواة لما أسس اليونانيين القدماء الألعاب الأولمبية بعد آلاف السنين وجم عشان يعزموا المصريين عليها المصريين احترجوا احتجوا على حاجتين أول حاجة إن الدعوة موجهة لأبناء الإغريق فقط تاني حاجة إن التحكيم بيقوم بيه كهنة إغريق محليين ورد المصريين كان إن كده الألعاب الأولمبية غير عالمية وكمان التحكيم بتاعها غير عادل مفاهيم زي الحق في اللعب والرياضة من أجل التنمية والسلام هي مصطلحات للأمم المتحدة قامت على العديد من التقارير بتأكد على أهمية إدراج الرياضة في جدول الأهداف العالمية وده عشان الرياضة بتحل مشكلات كبيرة بيواجهها العالم زي الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وكمان التنمية المستدامة ودي المفاهيم والمبادئ اللي عرفها المصري القديم ووثقها من أكتر من 5000 سنة